És la nostra responsabilitat oferir la millor assistència i que la pràctica professional estigui basada en la millor evidència científica disponible. El col·legi proporciona formació continuada acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Això vol dir que les formacions se sotmeten a una avaluació externa que en garanteix la qualitat. També crea espais per compartir coneixement i per reflexionar sobre el model d'atenció. El col·legi està al servei de les persones.